dos voltes al sol acabes de completar des d'aquell bonic 13 de juny el bomba es millora artista per les nits i els matins per a dormir igual fa pinta i ho càmera amb una birra sobre els dits i aquest any es pegu Tu te'n vas anant, la natura, la cultura i la gent, i el teu cor no t'has guardat. Moltes felicitats, amb tu cantar, amb estima i amistat i l'alegria d'estar al teu costat. Moltes felicitats, el dia de celebrar. Un, dos, dos, dos. Uno, dos, tres.